السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله كامل تكونوا ملاح، إن شاء الله كامل تكونوا بصحتكم، معكم محمد الأمين، واليوم راح نديرو فيديو تعريفي صغير على قناتي إن شاء الله الجديدة في اليوتيوب، تبقوا معنا، كان بلي الحياة هي عبارة عن رحلة، بصح بسبب القناعات الغير ناضجة والقرارات الخاطئة اللي تأخذنا في حياتنا، كانت بزاف أوقات نصوم مفترق الطرق، نحسو بلي رانا روطار في بزاف حوايج ولا ترافاتنا، وحياتنا مش كيما رانا حابين، هذاك المومون يكون عندنا إختيارين مهمين، يا نتملح حياتنا وحنا ساخطين على الناس وعلى اللي كان سبا اللي وصلنا لمفترق طرق ولا نبادروا وناخذوا زمام الامور ونحبوا نبدلو من حياتنا المشكله هي انه كي نجيو نبدلو ما نعرفوش منين نبداو ولا نروحوا بلا معرفه مسبقه على شوي السنا فينا هذا كامل غير باش نقنعوا روحنا بلي رانا متحكمين في راسيتياص نبداو نبدلو بطريقه عشوائيه وغير مدروسه ونسناو في المعجزه السحري تاع التغيير يبدا يخدم بصح ننسوا اهم حاجه وما نسقسوش اهم سؤال هي علاش في الاصل وصلنا لمفترق الطرق في الأغلب يا ريت بنسانا راح تكون إنه ما كناش واعين وما كناش ملمين بالكثير من الجوانب من عرفوش واحدة بليح؟ من عرفوش الحياة المحيطه بنا وما عندنا إشراقيه للعالم والتغيرات تاعه؟ وهذا كامل راجع النقص في الطلع ونقص البحث ولا ما تحب أي مخ وتقفل على المنطقة ياك ما تحب إش طالع ما تحب إش جرب ما تحب قنع بلي رايك ديما هو الصواب، وما درتش في بالك بالك كاين مصدر تاع معلومات مفيد، ولا وجهات نظر مختلفة اللي تعطيك نتائج مغايرة اللي هي بدورها راح تحدث تغيير جذري في تفكيرك ولا في حياتك. في هذه هذي تاعنا إن شاء الله، راح نحكيو على بزاف مواضيع مهمة ومؤثرة اللي راح تخليك تشوف وتفكر بطريقة مختلفة تماما، وتغير لك نظرة تاعك بزاف حوايج. راح تكون فيديوهات تستفز تفكير تاعك بأتم معنى الكلمة، وراح تعطيك القدرة على تبني وجهة نظر جديدة باش تستغني عن القوالب الفكرية الروتينية وتخليك تتجرأ باش تفكر خارج الصندوق، الفكرة من الفيديوهات هي مثل لعبة البازل راح نركبو حنا معظم القطع وراح بعض القطع باش تركبها أنت وحدك باش تكتمل عندك الصورة وتستوعب المعنى منها بلمسة فكرية وإجتهاد منك أنت راح نسيو نوصلولك الفكرة بطريقة بسيطة بشكل عميق وفي نفس الوقت متجددة. معنى من بوت جديده انه مخك يبقى يحوس يفهم ويشك ويتساءل حتى من بعد ما يخلص الفيديو هذا هو الهدف من تسميه القناه استفتي عقلك هذه القناه راح تسمت المواضيع تاعها منكم انتم وراح تزدهر ان شاء الله بدعمكم وتفاعلكم وخاصه النصائح تاعكم والانتقادات تاعكم راح تخلينا نمدوا الماكسيم تاعنا ان شاء الله من هذاك الوقت انتظرونا سلام